I denne filmen skal jeg fortelle deg noe av hemmeligheten med å få Wordpress til å fungere som en klasseavis. Det vi skal se på, det er at vi legger inn innlegg, og så sorterer vi de innleggene i kategorier. Akkurat sånn som du har på vanlige nettaviser, sånn som innriks, utenriks, sport, kultur og så videre. Ok, la oss se hvordan vi gjør dette i Wordpress. Aller først så oppfordrer jeg deg til gå opp og trykke på Mine nettsteder, slik at du er där du skal starte og har denne menylinjen borte til venstre. Så trycker jag på knappen Nettsteder, og så ska jag klikke på Innlegg, for dette blir på en måte et avisinnlegg det jeg nå skal lage. Jeg trycker på Innlegg, og så går jag bort og så trycker jag på Legg til nytt innlegg här borte til høyre. Da kommer jag opp till en blank side. Og denne blanke siden, den må jeg nå fylle med innehåll. Da jeg har skrevet inn en passende tekst borte til høyre, så har jeg diverse verktøy for å skape teksten min. Hvis jeg nå går og trycker på inlägge, så har jeg mulighet til å gjøre en del valg borte til høyre. Jeg skal blant annet gå bort her, det står kategorier, og så skal jeg trykke på legg til kategori. Jag skriver för exempel in kategori klassen och trycker enter så går jag och trycker på liggott like med en gång jag lägg till ny kategori och da ska jag ha en kategori lägg till ny kategori så skriver jag in här in riks och så trycker jag enter en gång till och jag ska ha fyra kategorier i min uppgift här så jag välger och legge til alle kategorierna nog med en gång og fem kategorier har jeg faktisk lagt här nå, og dette innlegget, det vil jeg ska være med i klassen, og så vil jeg at det ska være med i innerriks, så jeg tar vekk haka på de andre kategoriene. Det som vi ser er at denne siden blir jo publisert på forsida, sånn at det kommer nyhetssaker överst, men så vil den også legge sig øverst blant nyhetssakene på innerriks, og øverst blant nyhetssakene for klassen. Når det kommer ett nytt innlegg for klassen, så rykker dette innlegget ned til andreplass i rekkefølgen, akkurat som vanlige nettsider og nettaviser fungerer. Når jeg har valgt ut riktige kategorier, så trykker jeg på Publiser, og det må jeg trykke på to ganger for at den publiseres ut til hele verden. Da skal vi se på hvordan vi legger inn to innlegg til med litt forskjellig innhold. Jeg går bort til venstre, trykker på denne dobbeltven, og så trykker jeg på Vis innlegg og da er jeg tilbake på Mine nettsteder. Da kan jeg igjen gå på Innlegg og gå bort og trykke på Legg til nytt innlegg. Denne gangen så skal vi ha et sportsinnlegg, så jeg skriver inn sportsinnlegget og hva det handler om. Jeg har skrevet inn et tulleinnlegg i mitt tilfelle. Da går jeg og trykker på plus hvis det er her nede i selve innlegget. Hvis jeg ikke finner plussen nede i selve innlegget, så må jeg opp til venstre og trykke på Add block. Fordi at det som skjer er at man legger til forskjellige blokker av innhold. Og som du ser her borte til venstre så ser du alle typer blokker du kan legge til i forhold till de möjligheterna som finns inne i WordPress. Som du ser så är det ganske mycket du kan välja mellan eh av innehållskomponenter som du kan lägga in i dette inlägg. Under media så väljer jag nå att trycka på bilde. Eh jag måste ta och eh, välja ett bild. Jag välger och trycker på ladda upp. Då med jag bladdar fram på min egen datamaskin, tryck på bild och välj öppna. Det er da selvfølgelig viktig at du har opphavsretten på dette bildet for å kunne publisere det ut på internett. Jeg valgte noe som ikke var så veldig sportslig, men kollegaene mine, og så når jeg er ferdig med innlegget, så kan jeg gå og trykke på Publiser to ganger for å få denne publisert ut. Hvis jeg nå ønsker å publisere denne her under en speciell kategori, så trykker jag på Vis innlegg, og så går jeg til «Rediger» nede til høyre, og da kommer jeg tilbake in under innlegget mitt, og da kan vi gjøre som i det forrige innlegget. Så hvis jeg tar den vekk fra «Uncategorized», og så går jeg in og så legger jeg in under «Sport». Og da må jeg gå på toppen igjen og trykke på «Oppdater» hvis jeg ønsker å ut dette innlegget. Det sista jag ska visa dig är hur den lägger ut et inlägg med en video. Jag går igen bort till vänster, trycker på W, trycker på vis inlägg. Går ned under nettsidor, trycker på inlägg, går bort till höger och väljer nytt inlägg. Jag får igen opp en blank sida och denna gangen så väljer jag att kalla inlägget mitt för att sätta in Youtube-video och så skriver jag in lite text. Da jeg har jeg lagt inn en text och så trycker jag på denne plussen som jeg enten kan trykke på her nede eller opp til venstre for å få fram de forskjellige kategoriene og här finns det mange muligheter for hvordan man kan gjøre dette. Jeg skal vise det på hvordan jeg bruker det i forhold til html, da blar jeg meg nedover til jeg finner valget html, så trycker jag på tillpass html og så kan jeg skrive inn html koden her. Og da må jeg ha tak i HTML-koden til en YouTube-video, og den skal vise deg nå hvordan du får tak i. Først går du ut på YouTube, finner den filmen du er interessert i å putte in i blogginnlegget ditt, går ned og trykker på «Del» under videoen, de aller fleste videoer går an å dele, så går du det valget som heter «Bygg inn», og så får du fram en så i-frame, så trycker du här nere på Kopier, då kopierar du hele den HTML-taggen, den iframen. Så går du tillbaka till WordPress och så tar vi Ctrl V för att lime in denna eh kodesnutten och så trycker jag på enter. Eh, så kan jag förhandsvise för att bli se hur dette blir se ut. Och så kan jag bygga flera komponenter visst du önskar det med att trycka på flera add block. I mitt tilfelle her nå så skal jeg publisere den her under utenriks, så jeg haker den på utenriks og jeg skal ha den under kultur før jeg velger å trykke oppe til høyre for å publisere innlegget to ganger.